Abrevioleta es va fundar el dia 11 d'octubre amb un barc, com va dir, a Sant Feliu, de fer hètera gent LGTB i heterosexuals. L'objectiu és apropar-nos als pobles de cadascú que vulgui obrir delegació, en aquest cas Vila de Canç, i tenim 15 delegacions ja en fase d'obrir. A les grans ciutats i tot queda tot com més diluït i tot això estem veient els problemes que hi ha d'homofòbia, doncs als pobles encara es necessita una mica més de o sigui, més visualització, més acompanyament, més normalització. El ser una entitat que volem donar visibilització als pobles, hem passat de ser quatre, fa un any, el dia 11 d'octubre que el primer any, de ser quatre persones a ser 17 delegacions a 17 pobles. Llavors el que estem fent ara és intentar coordinar-nos bé entre els voluntariats, els voluntaris que estan a les sectorials i les delegacions. Costa molt que la gent s'impliqui i com és voluntari costa més, més de posar feina i poder avançar i tot això. I sobretot a l'entitat quan és voluntari i no té diguem recursos econòmics costa molt més. Cadascú aporta el temps que pot i quan pot. O sigui, no és obligatori estar en munt d'això. El voluntariat és ajudar una persona que et truca perquè té una cosa homofòbic. Llavors tu l'acompanyes a fer una denúncia, l'acompanyes al metge, el que sigui, la gent gran, si tenen que anar al metge i es troben sols perquè no tenen família, perquè moi, moi, jo en tinc família, però hi ha molta gent que no té família. Llavors els acompanyes, els recolzes. Si tenen alguna pregunta, de, de, per exemple, de tenir serveis jurídics, que no són voluntariats, perquè, bueno, però nosaltres els, els oferim. Eh, tenim eh, psicòloga, també, que també aporta a aquesta gent eh, pues un, un recolçament psicològic. Ajudant a la, que la gent gran no tingui, no, no tingui que anar enrere una altra vegada i ficar se dintre l'armari i, i poder tenir una bellesa en la diversitat, que és la riquesa, no? pues, eh, llavors pues, eh, ajudo... ajudo pues, eh, en temes de secretaria, de fer trucades de, en temes administratius, eh, en temes de logística... Integrar el col·lectiu LGTB dintre de la ciutat. I això és el que estem intentant fer, que la gent vegi que, que, és, que som una colla més. El és un col·lectiu LGTB dintre de Avui en dia hi ha quantitat de voluntariats que s'adaptin més al teu neguit, al que tu puguis donar, i el que t'adones conta amb el temps és que eh, tu surs o sigui, tu t'adones, però tu surts guanyant personalment. Ens sento superbé de poder estar a Violeta i poder fer un cop de mà pues, a la visualització, dels LGTBI als pobles. No? Si fas una feina que a tu mateixa et satisfet, o sigui que bueno, he fet bona feina, aquesta persona li he pogut ajudar, aquesta persona li he pogut donar informació, doncs pues em, em satisfeix, o sigui, em trobo bé.